Szeretnél gyorsan weboldalhoz jutni? Ebben a videóban megmutatom, hogy a Joomla rendszert 3 perc alatt, jól hallottad, 3 perc alatt hogyan tudod feltelepíteni. Sok szeretettel üdvözöllek, Perián János vagyok, a Joomla Club alapítója. Itt a nyitólapon láthatod azt a weboldalt, amit létre fogunk hozni ennek a videónak a végére. Feltételezem, hogy a számítás technikához alapszinten értesz. Tudod, hogy mi az FTP, fel tudsz fájlokat tölteni. A fájfeltörténéshez a Windows rendszerben használhatod a Total Ezt, hogyha nincs meg, akkor innen tudod letölteni, vagy a FileZilla-t, amit a FileZilla ról tudsz letölteni. Továbbá, Feltételezem, hogy van egy neved, meg egy tárhelyed, ahova fel fogod tölteni a weboldaladat. Itt a szolgáltatótól meg kell, hogy kapd az FTP elérhetőségét, illetve az adatbázisodnak az elérhetőségét is, illetve ezzel kapcsolatos információkat. Az első lépésben le kell, hogy töltsük a magát a Joomla rendszert. A www.zoomla.org-on találhatod meg a mindenkori legfrissebb Joomla rendszereket, és vagy a, itt a download résznél, vagy itt tudod betölteni. Több verzió fut párhuzamosan. Egyrészt a hosszú támogatottságú, másrészt a rövid támogatottságú verziók. A jelenlegi hosszú támogatottsági verzió a 2.5 14-es, amit itt tudsz letölteni. Hogyha ez túl bonyolult lenne, és jobban szereted a magyar nyelvet, akkor a jumlaclub.com-on a felső részen mindig kitesszük a éppen aktuális verziókat, illetve a régebbi verziókat, és innen tudod letölteni. Kattintva, letöltődik az file. Ez egy pár percet vesz igénybe, attól függ, hogy milyen gyors a csatlakozásod. Miután ez megvan, tömöríts ki a zip fájlt, és ft-fészt fel a webtár az összes fájlt, meg a könyvtár struktúrát. Ami az én esetemben így néz ki. Ezután a böngésződben írd be, a weboldalad nevét, mivel én lokálhozton dolgozom, ezért ez lesz a nevem. És rákattintva betölti az installálós részt, installációs részt. Itt kiválaszthatod a magyar nyelvet, kattints rá a Next gombra, ami behozza a telepítés előtti ellenőrzést. Itt minden zöldnek kell lennie, hogy százszázalékosan tovább menjél. Ha a lenti szekcióban lesz egy-két piros jelölés, az még nem jelenti azt, hogy nem fog menni a weboldalad. Kattints a tovább gombra itt fent, jobb felső sarokban. Itt megjelenik a, a licensz, ezt, elfo, ezt elfogadva a tovább gombbal tudsz, tudod folytatni a telepítést. A szolgáltatótól megkaptad az adatbázishoz kapcsolatos adatokat, mint például a felhasználói név, meg az adatbázist, ezzel kell kitöltened ezeket a rublikákat. Az én esetemben, mivel, hogy Rockaloszton, az a saját gérben dolgozom, egyszerűek lesznek ezek. Tehát root, felhasználói név, jelszó és az adatbázis neve. Lent a rendszer megad egy tábla előtagot, ezzel most ne, nem foglalkozunk. A tovább gombra kattintva megy a következő panelre, hogy az FTP rétege lesz. Ezt az FTP réteget nem kell kitöltenünk, úgyhogy a tovább gombra kattintva a... Beállításokhoz jutunk. Itt fent megadhatod a weboldalad nevét, az e-mail címedet. Az adminisztrátor nevénél ne, ha, ne az admin vagy adminisztrátort használj, hanem egy általad kreált más nevet. Mondjuk lehet, hogy ez se éppen jó, tehát ezt se használ, csak példakedvéért írtam be. Természetesen kéri a jelszót, illetve annak ismétlését. Itt lent pedig a mintadatokat tudod feltölteni. Ez kezdő felhasználóknak ajánlott, mivel hogy ott ki tudják utána a Juna rendszert tapasztalni, hogy mit, mit hova tettek, tehát itt a Előző példával, kezdeti példákban lehet látni a feltöltött menüstruktúrát, megtartalmat. Ezt, ezt fogja itt lényegében feltölteni. Tehát most feltöltjük mint a adatok telepítése. Szokás szerint a jobb oldalt a tovább gombra kattintva juthatunk el az utolsó fázisig. Itt az Installation nappát kell eltávolítani, ami az esetünkben a fástruktúrákban struktúrákban itt található. Rákattintok, eltávolítottam. Mint itt, mint itt nem látható, nincs itt. Itt fent jobbra a webhelyre tudsz eljutni, illetve az adminisztrációs részhez. Ezzel el is jutottunk a videónk végére, és meg is lett a rendszerünk. Amennyiben szeretnél további információt, és érdekel a weboldalépítés, és üzemeltetés és a joomla kapcsolatos dolgok, keresd fel a joomlaclub.com-ot. Köszönöm a figyelmedet, és találkozunk a következő videóban.